أختار الشكر الجزيل للاستاذة الجليلة الشاعرة ديالنا أمريكا الجبري وكذلك الاستاذة اللي مجان تطوان الحمامة البيضاء والاخوان الحاضرين معنا المسؤولين في المنتدى الاتحاد الدولي لي في الحقيقه كرمو هاد المعهد اللي عنده تاريخ معهد شهيده نور ودباء وفنانين ومبدعين اللي في الواقع عندهم تاريخ عريق في هذه المدينه لا المدينه الحرائق ولا المدينه القصر الكبير آه الكلمه ديال الاستاذه الجليلة الشاعره ديالنا اطفات واحد رغم قساوه الطقس اضفى دفء على المكان ولا الحضور الكريم انا في الواقع كنشكركم جزيل الشكر لسبب بسيط ربما هو اعطاء الاهميه لما هو ثقافي حنا محتاجين اكثر من وقت مضى ان مساله الثقافه نبديوها بالاهتمام اللي كتحضى به واللي خصها تحضى به أنا في الحقيقة ربما كان شاطر الأستاذ الشاعر الجليلة ديالنا مليكة الجباري أن رغم الظروف ديال الكوفيد و الإحترازات الوقائية اللي ربما كنا نحافظ عليها هذا لا يمنع لا يمنع أن الأدباء ديالنا المقيمين في العرايش يجيو حضور ربما كذلك لسبب بسيط. لان الاخوان في تطوان الكلمه ديال الاستاذه اثرت لان جاءوا وعملوا تكريم لواحد الشاعر ديالنا لتطواني لان قام في مدينه تطوان المرحوم محسن الأخيف فكان لابد لابد اقول ان حضروا سجلوا الحضور ديالنا تكريما كذلك من بعض الاسماء و المبادرة التي قامت بها الأستاذة الجليلة <hesitation> لأن هي هذا الشيء يعطي واحد الدفعة نوعية من ما هو ثقافي، وهذا هذا المكان يشهد مرور عدد كبير من الأدباء ومن الفنانين ومن الموسيقيين، كنقول باش نعطيوه واحد جرعة أخرى، كان خصنا نحضروا و هذه المبادرة. كذلك معنا الاستاذ الشاعر ادريس علوش اللي من هذا المنبر عمل نوه به وبالعمل اللي كيقوم به كذلك الاستاذ احمد اشاقي دور الاقليمي على الثقافه في العرائش اقليم كذلك معنا الاستاذ الجليل ديالنا حتى لا انساه السي قنجاع عزيز اللي في الواقع دائما يسجل الحضور ديالو رغم الظروف كما كنتمنى غيرها، فهو يدعم ثقافة يدعم هذا الكيان اللي خصو يكون عند عند عند اي جهه من الجهات، انا كنقول زعما بدون ثقافه لا نحيا لا نحيا، صحيح, صحيح دوزنا من فتره ديال كوفيد، الثقافه عرفت تراجع تراجع خطير عرفاتو، عرفاتو على جميع الاصعده. ولهذا زعما كنزيد نشكر الاخوان القائمين على الاتحاد الأدباء الدولي على هذه المبادره دي مبادره قيمه مبادره قيمه وكنزيد نقول ان نزيد نشجعوهم باش يعطيونا اكثر واكثر وبنقطه بنقطه كيحمل كي الواد كنشكركم مجددا لان وكنشكر اللي نستضتني مع توجدت الكلمه نتا تلقائيه ونتمنى تكون عرفتكم